Hei, minä olen Ella assistentti Aaltoyliopisto Juniorilla. Aalto Junior tukee opettajan työtä luonnontieteiden matematiikan, teknologian ja taiteiden alalla. Kauttamme voi tilata opintokäytäjä Aaltoyliopistoon tai tutkijan kertomaan omasta työstään koulullesi. Järjestämme myös työpajoja, koulutuksia, luentoja, tapahtumia ja muita palveluita helpottamaan koulutyön arkea. Tällä videolla tutustutaan epäeuklidisiin pintoihin ja niiden virkkaamiseen. Niillä kolmion kulmien summa ei olekaan 180 astetta suorat eivät kuule suoraan eikä paralleeliaksioma ole voimassa. Koulumatematiikassa puhutaan yleensä vain tasoista ja niin sanotuista euklidisista geometrioista. Niissä kolmion kulmien summa on 180 astetta, ja pisteen kautta kulkee tasan yksi annetulle suoralle yhdensuuntainen suora. Yleisesti näin ei kuitenkaan ole. Mietipä hetki tavallisen jalkapallon tai vaikka lautasantennin pintaa. Jos tuollaiselle pinnoille piirrettäisiin kolmia, sen kulmien summa ei olisikaan 180 astetta. Epeuklidisia geometrioita ovat elliptiset ja hyperboliset pinnat eli kaartuvat pinnat. Esimerkki elliptisestä pinnasta on pallon pinta. Siinä pinnalle piirretyn kolmion kulmien summa on suurempi kuin 180 astetta. Pallopinnalla kolmion sivut kaartuvat ulospäin, jolloin kolmio näyttää pullealta. Pinta on positiivisesti kaareva. Hyperbolisilla pinnoilla kolmion kulmien summa puolestaan on alle 180 astetta. Hyperbolisella pinnalla kolmio näyttää laihalta, reunat kaartuvat sisäänpäin ja pinta on negatiivisesti kaareva. Esimerkiksi monet korallit ja lehtisalaatti ovat hyperbolisia pintoja. Paralleeliaksioman mukaan tasossa annetun suoran ulkopuolella olevan pisteen kautta voidaan aina piirtää täsmälleen yksi, kyseisen suoransuuntainen suora. Paralleeliaksiomaa yritettiin todistaa vuosisatojen kuluessa menestyksettä. 1800-luvulla osoittautui, että vika oli suoran käsitteessä. Intuitiivinen mielikuva suorasta ei ollutkaan geometrisessä mielessä riittävä. Yleisimmin suoran voidaan ajatella tarkoittavan käyrää, jota pitkin kulkien jokaisen kahden sillä olevan pisteen välinen reitti on lyhin. Geometriassa tällaisia etäisyyden minivoivia käyriä kutsutaan geodeeseeksi. Tasossa geodeesit siis ovat perinteisiä suoria ja paralleeliaksiooma on voimassa. Pallopinnalla geodeesit ovat isoimpyröitä eli pallon keskipisteen kautta kulkeman tason ja pallopinnan leikkauskäyriä. Isoympyrät leikkaavat aina toisiaan, eli paralleeliaksiooma ei ole voimassa. Hyperbolisella pinnalla annetun suoran, eli geodeesin ulkopuolella kulkevan pisteen kautta, voidaan piirtää useita geodeesejä, jotka eivät leikkaa alkuperäistä. Kaikki geodeesit loittonevat toisistaan, mitä kauemmas niillä kuljetaan. Tällöinkään paralleeliaksioma ei ole voimassa. Pirkkaaminen aloitetaan luomalla noin 10 ketjusilmukkaa ja yhdistämällä ne renkaaksi. Alkurenkaan silmukoiden lukumäärä vaikuttaa siihen, onko työn keskellä kohouma vai aukko. Seuraavaksi virkataan kiinteitä silmukoita. Tehdään yksi kiinteä silmukka yhteen edellisen kerroksen silmukkaan kolme kertaa ja kaksi silmukkaa neljänteen. Työtä jatketaan toistamalla tätä kaavaa. Käyttämällä eri silmukkatiheyttä saadaan aikaan erilaista pinnan kaarevuutta käytetään kuitenkin yhdessä pallossa koko ajan samaa. Esimerkiksi nämä pienet tiheillä lisäyksillä virkatut pseudopallot pystyy tekemään noin tunnissa. Työn voi tehdä vain yhdellä värillä tai vaihtaa väriä esimerkiksi joka kerrokselle. Jos yksi värisen työn viimeisen kerroksen tekee toisella värillä, reunan kaartumiset tulevat hyvin esiin. Kerrosten pituus kasvaa nopeasti. Tämä voi havainnollistaa mittaamalla yhtä paljon kahta väriä, joista käyttää ensin yhden ja sitten toisen. Tällöin molemmat värit kattavat lopputuloksessa saman pinta-alan. Pseudopallon lisäksi samalla tekniikalla saa virkattua hyperbolisen tason. Tälleen alkusilmukoita ei yhdistetäkään ympyräksi, vaan virkataan edestakaisin. Kaksipuolisen hyperbolisen tason saa virkkaamalla ympäri molemmin puolin alkuperäistä ketjua. Hyperbolisella pinnalla kaikki geodeesit loittonevat toisistaan, mitä kauemmas niillä kuljetaan. Hyperbolisella pinnalla kolmio näyttää laihalta.